السلام عليكم ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا انا عارف احنا متاخرين بقالنا فتره مش منتظمين في الفيديوهات بس بعض الظروف كده ان شاء الله وننتظم تاني في فيديوهاتنا. النهارده كده ريفيو سريع عن مرتبه ايليجنس مرتبه ايليجنس من 4 هنتكلم عن ارتفاعها وعن مكوناتها وضمانها وتصلح لمين ومين اللي مش المفروض ان هو يستخدمها. طيب مبدئيا كده مكونات المرتبه سوسة منفصله طبقات اسفنج وقطن وطبقه ميموري فون. إليجنس هو الموديل الوحيد في سلسطة المنفصلة اللي بيكون فيه طبقة ميموري فوم ارتفاع المرتبة 32 سنتي ارتفاع طبقة الميموري فوم في المرتبة 4 سنتي الصافي بتاعه 4 سنتي وبيكون على ناحية واحدة مش على ناحيتين فالمرتبة مش بتتقلب هو بيكون على ناحية واحدة بس طيب تصلح لمين وامتى المرتبة دي تبقى مناسبة جدا بص يا سيدي لو انت عريس كده وبتجهز شقتك وأوضة نومك انت جايبها مودرن او الترا مودرن طبعا زي ما انت فاهم كويس جدا ان السراير المودرن او الالترا مودرن بيبقى ارتفاعها قليل خالص وقريب من الارض فده سرير ارتفاعه مش كبير تناسبه جدا مرتبه ارتفاعها عالي زي ايليجانس لو السرير كمان المرتبه بتتحط فيه بتدخل بيلت ان بتنزل كده ليها عمق تحت فبرده مرتبه ايليجانس هتبقى كويسه جدا لو انت بتفرش فيلا اي حد بيفرش فيلا أكيد بيبقى مهتم كده بموضوع الديكور أوي ومهتم بكل قطعة مش المراتب بس يعني أي حاجة بيجيبها في الفيلا دي بيبقى مهتم انها تكون فخمة وتبقى نيت وليها مواصفات معينة كده مرتبة اللي لما فيها من مكونات وفخامة وفينش عالي جدا وماش خارجي شكله أنيق جدا تنفع جدا لما تكون بتيجي تفرش مكان زي فيلا أو كده هتلاقي مرتبة زي مرتبة ايليجانس دي بفخامتها كده ماشية جدا مع بقية ديكورات الفيلا والشكل الجميل اللي أنت عامله في فيلتك بس كل اللي قلناه ده قبلي تكون انت اصلا بتحب تنام على مرتبه سوفت، تكون انت اصلا طبقه الميموري فوم دي من الحاجات اللي انت بتستمتع بيها وبتحب وجربت ان انت تنام عليها ولقيتها ان هي كويسه، اشتري المرتبه، المرتبه هتبقى مناسبه جدا جدا في الاستخدامات اللي انا قلتها لك دي. طب لا تصلح لمين؟ لا تصلح لاي حد عنده عكس الحاجات دي، حد ما بيحبش على مرتبه سوفت بتضايقه. دائما ان انا بقول القصة دي ان موضوع المراتب نسبي فما تاخدش مني ان انا بشكر في مرتبة ايليجانس فانت تروح تشتريها وانت بتكونش بتحب تنام عليها ما لو اي مرتبة بتناسب اي حد كان كل مصنع عمل موديل واحد وخلاص او عمل موديلين اتنين وخلاص لكن عشان في اختلاف بين الناس فرحتهم فبالتالي كل مصنع بيجتهد ان هو يعمل ارتفاعات مختلفة بمكونات مختلفة عشان خاطر يحاول يرضي اكبر شريحة من الناس لو ما بتحبش المرتبة تبقى سوفت ما تشتريش المرتبة دي خالص وما تتغرش بان سعرها عالي فاكيد هي على جودة عالية اه هي على جودة عالية جدا وهي فخمة جدا وهي جميلة جدا ومريحة جدا لكن للي بيحب النوعية دي من المراتب. طيب ضمان المرتبة ضمان المرتبة 10 سنين بس خلي بالك الضمان شيء والعمر الافتراضي شيء تاني هي ضمان عشر سنين بس فعلا مرتبة بمكونات مرتبة ايليجانسي دي او عموما المراتب بصراحة اللي بتنتجها شركة فوربت لا يعني بتعدي العشر سنين بشويه كويسين يعني يعني ممكن توصل معاك ل13 او 14 ممكن 15 كان لان هي فعلا مرتبه غنيه جدا بالماتيريال يعني اخر حاجه المرتبه موجوده على الموقع تقدر تدخل وتشوف التفاصيل دي بنفسك ثاني وتاخد فكره عن اسعارها واسعار المسا بتعتها وهي طبعا الفتره ديت عليها اوفر زريب كده ان شاء الله يعجبكم وهحسب لكم الرابط الخاص بيها في وصف الفيديو ان شاء الله ونشوفكم في فيديو جديد باذن الله